أه ما هي الحالات التي يجوز فيها تاخير الصلاه؟ فيه؟ وهل يجوز للفرد الواحد التاخير عن الجماعه بسبب الطعام؟ تاخير الصلاه له اسباب. السبب الحضر الحذر. اذا كان هناك اسباب للمسجد المسجد مثلا فيهم مطر وارادوا ان يدخلوا المسجد اخروا عليه المطر او من اصابهم فاخروا أو ما أشبه ذلك أو الانتظار لجماعة العشاء من ذلك إذا حضروا أجلها وإذا تأخروا أخرها لصلاة العشاء إذا أخروا عليه حضور الباقيين أو لجنادة تحضر حتى يصلى عليها لأن لا يتعطل الصلاة عليها أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية والفرق ليس له ان أيوة يؤخر من عليه بادر ويشارك على الصلاه مع الدماء ولا يجوز ولا يجوز له التاخير بل عليه المبادره والمشارعه الى صلاه الجماعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا بالعذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايتنا ومن يتخلف علينا ولكن ما نقول هذا ولا بس انه يعنى عليه الصلاه والسلام قال ليس لي قائد لا يؤسف هذه من رحله خلص لي بيتي أفاتته الإذابة؟ قال نعم قال عجيب. فالرأس الأعمى الذي جلسه القائد الملائم فأمره أن يحضر الجماعة ويؤدى الصلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه وحضر طعامه يبدأوا. الإمام الإسلام قال لا خاتم حضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأوا به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة إذا جاوبك الصلاة قال عفونا لا لا يجوز. لكن لو قدر انه صادق صادق انه قدم الطعام ثم مؤذن المؤذن فانه يبدا ويقدم الطعام المقدم اما اتخاذه عاده فهذا معناه انه اراد بذلك تعطي الجماعه هذا لا يجوز هذا من عمل المنافقين لكن متى صادق قدم الطعام او او جاءه الطعام المقدم لا يبدا